يا ريس ودول مستشفى الجامعه رايس ريس رايس يا ريس يا ريس يا ريس يا ريس يا ريس يا ريس الناس تبعتنا يا ريس ودول مستشفى الجامعه يا ريس الحقونا الناس بتلعب يا عم ابعد عني انا في عني. قلت انا امكي انا من فلوس قلت لهم ده يا عني لو انت اللي اللي والله ده يا اسمعوا مني وبعد كده اعمل اللي انت اسمع مني ببرد لو لاخوك يا لو مش مشغول قدام ربي لا عليك انا احسبك قدام قدام ربي جات هنا اتزللتو مره قلت كل شوية قولوا له اسمعني انا اسمعني اسمعني اسمعني كلمني بالراحه وما تزعلش شاشات انا جيت هنا اول ما كسفت مخ... انا عامل قلبي مفتوح جيت هنا اول مره اعمل قلبي هنا قالوا لي ب... الدكتور ده بيومي قال لي ساعة ما انت جيت لك كم مره انت ما جسرتش انا ما بقولكش انت ما ماشي جيت لأن الروضة بيومي قال لي انت عندك قلب مفتوح واخش كذا آه. جريت هنا اكثر من ثانيه عشان اعمل القلب المفتوح ما في واحده الله يذكرك عملت لي ليه على حسابها في مستشفى الزيتون التخصصي في الكهرباء جيت قعدت شويه لقيت الالم لسه زي ما هو والبهدله لسه زي ما هي اللي انا فيها بعد بقى يا عم الحاج يهدف قال لي يا عم انت ما لكش قلت لهم ده الجماعه الدكتور هنا بيقول لي ليك اساتوه اعمل اشعة ايكو عملت اشعة ايكو قامت الست قالت لي انزل اطها جنيه قطعت وصل ب جنيه طلع قالوا يعمل كذا نزلت قالوا لي رسمي قلبي بعمل الدكتور قال لي لا ده انت مشكلتك مش عندي انت عندك مشكله في القلب علاجك اهو بس انزل عند المخ واعصاب نزلت المخ واعصاب وقال لي انت عندك مشكله في الفقرات العنقيه امل بقى ساعه رنين عملت ساعه قال لي ده انت عندك مشكله في الفقرات العنقيه انت عندك غضروف في الفقره الثانيه انزل اعمله ساعه ثانيه اعمله ساعه ثانيه والدكتور كان برده غبي تحت ادحوا كان قال لي غلط لي براحتي براحتي الاثنين ما عرفوش ما ده كل ده لا تسال عليك كل ده لا تسال عليك ولو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> السعاد تنزلني خمس مرات وهم بيقولوا انا بس وانا وبالتالي الله يبارك لكم الله يبارك لكم تشاركوا الفيديو ده والله والله ربنا اللي يعلم البدل اللي نتبدلته هم مسحوا شالوا البتاع ومسكوا التليفون ومسحوا ووقفوا الفيديو ومسحوا الفيديو اللي انا كنت بصوره الاولاني والله لو شفتوه لا كنت صعب عليكم انا نفسي رجعوا الكاميرات بتاعت المستشفى وانتم تشوفوا اللي فيها لو رجعوا من كاميرات المستشفى والله تعرفوا اللي فيها بالله عليكم بالله عليكم تشاركوا الفيديو واللي يرضى واللي يرضى من ربنا يت... انا معلش بالكلمه اهو الحاجات دي كلها ربنا اللي يعلم بها بل ازيد من كل ده وربنا اللي يعلم فبالله عليكم يا جماعة اللي, اللي, اللي اعتبرنا اخوه او يا عم اعتبرنا اي حاجة بالنسبة لك يا عم ما تعتبرنيش الوجه الله شارك الفيديو ده عشان انا عاوز اوصل رسالة للرئيس الجمهورية عشان بالله والله بادلت بادلة ربنا اللي يعلم بها والله العظيم بادلت بادلة ما أنا ما بشحط بشحط من الناس فربنا يسترها معاكم لان والله ما عاد فيها لو انا واثق ان فيه واحد في 1% امل 1% مش هطلع اصور الفيديو ده، والله لو واثق ان فيه واحد في 1% ما هطلع اصور الفيديو ده، وبالله عليكم حد والله اللي اللي يشوف الفيديو يشاركه، والله العظيم اتبهدل، والله يا واتضربوا في قلب المستشفى عشان بطلب بحجي. اللي ليه وليه ان انا ما دفعتش حق الاشعه الاخيره وانا بقول لهم ما معيش فلوس، طلعت عملت بحث اجتماعي والله عملت البحث وعملت كل اللي هم طلبوه، والله ما غلطت في حد، اكتر من انا من كتر الضرب بقول لهم انا عامل قلبي مفتوح ومش اخد نفسي، والله العظيم هذا حصل، والله هذا حصل يدرب من علي واكتر كلمه قلتها قلتها حسب الله انا ملكي ولا يقولوا انا عملت ولا خليت والكاميرات لو في المستشفى الجامعه كاميرات ان شاء الله ترجعوها وتشوفوا انا غلطت ولا ما ولو غلطت اتحاسب قدام الدنيا كلها ولما ما غلطتش اخد حقي بس